Доброволець у гвардію наступу Дмитро Казіміров – професійний спортсмен, чемпіон Європи та бронзовий призер світових змагань з рукопашного бою. Має звання майстра спорту України, розповідає, займається боєм з п'ятого класу. Дуже багато виступав на чемпіонатах області, районів України. Займав призові місця, здебільшого перші. Також Вирішав на змагання із за межі України, а саме у Польщі на чемпіонат Європи, де здобув перше місце, та у Німеччині на чемпіонат світу, де здобув третє місце. Сам хлопець родом зі Старокостянтинова. На третьому курсі університету здобуває фах біотехнолога та біоінженера. Каже, з дитинства не планував пов'язувати життя із військовою справою, але зараз хоче звільняти свою землю. Кожен чоловік має захищати свою батьківщину та своїх рідних. І вважаю, що треба якнайшвидше вибити ворога до кордонів 1991 року. Дмитро зараз на підготовчому етапі на вступ до підрозділу Національної поліції «Лють». Інший доброволець, що обрав для себе загін Сталевий кордон держприкордонслужби Кирило Шуберт. Зараз він вже проходить військову підготовку. Кирило родом із Горлівки Донецької області. Розповідає, звідти виїхав у 2014 році. В окупованому місті залишилась вся родина. На Хмельниччині Кирило здобув освіту та створив сім'ю, має дворічну донечку. Заради неї і захотів піти добровольцем. Моя дитина, якби живем в такої ну, цивілізованій країні, і в підвалі сидіти, тобто ну, два роки в підвалі сидіти, бавитись то, трошки, ну, не, ну Я не хочу для своєї дитини при такого. Кирило говорить, розуміє, що за дев'ять років окупації території Донецької області національна свідомість частини людей, зокрема і його рідних, що залишились там, змінилась ворожою пропагандою. Я і мама вроді би та не розуміють мене. Для них Чому? все, я, я нацист, я, я прийду їх, заріжу. Але все одно вважає, що із його рідної землі окупантів потрібно вигнати. Сьогодні, та ні, стоїть дати логан, завтра вони прийдуть, мої федірки захочуть, після завтра тут прийдуть лісок, знаєте, типу, ну, а я був у сестри, не буду обманювати, в обманювати якому році, в Пітері. Там то поки до Пітера доїхав, то там люди живуть, Ну я я не, нема бажання взагалі так жити. Для того, щоб записатись добровольцем до гвардії наступу, в нашій області слід звернутися до центрів надання адміністративних послуг в громадах, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, тут військова адміністрація займається координацією відбору добровольців. Після кожного нашого такого прильоту знову приходять люди до нас, до ЦНАП записують цей офіцерський склад вже сформовані. На сьогоднішній день ми активно цим займаємося в співпраці з національною поліцією, з прикордонниками. Сергій Гамалій говорить, доукомплектувати підрозділи гвардії наступу з добровольців на Хмельниччині планують до 1 квітня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький.